Отримати допомогу від волонтерів прийшла Тамара. Жінка говорить, радіє, що гуманітарні фонди не забувають про селище, яке постраждало від обстрілів російських військ. Спасибо, конечно, що приїхали до нас у Шевченкова. Постраждали село, конечно. помочь хорошою дають і хліб, і чай гарячий, і бутерброди, і в кульочки вот скільки дали спасіба їм. Очень большой, що за нас волнується. Найголовніше зараз, щоб світ газ надяга. Для людей це газ, тепло, найголовніше. Світло, тепло, тепло і вода, щоб була. А то, спасибо підвозять нам, не обіжджають. Близько 400 людей зайняли чергу, аби отримати набір продуктів харчування та гігієнічні засоби. Серед них і надія. Це дають, дарю, бажаємо. Ми дуже раді, звичайно. що нам допомагають, і гречки, і крупи дають, і чай, і так. Ми дуже раді, дуже-дуже. Волонтери з Чернівців у співпраці з Добродіями з Румунії та Великої Британії привезли до Шевченкова 580 пакетів із засобами гігієни та 700 продуктових наборів, розповідає Ілля. Попомагаємо комунітарної допомоги, печки, продукти. Все необходимо ДГН, которые мы сегодня тоже снова приехали тут, в Николаеве. У нас фонд не очень большой, но очень так, расширяется для помощи людям, которые нуждаются. В, основ, в основном, эти, которые пострадали от войны. Сегодня мы, с нами приехали братья из Англии, которые подготовили ходоки, чай, каву горячие, которые людям... Привезли ще дідієну, привезли ще побуганку хліба, одіяла, є у нас буржуйки, є генератори, який намагається. Також 24 січня до Шевченкова доставили 22 тонни гуманітарної допомоги з Німеччини. Питну воду, яку відразу роздали жителям, крупи, печиво та дитячий одяг, розповідає Віталій Варяниця. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.